اب آئیے ہم کل کے صدر پاکستان عارف الوی کی وزیر آزم کو واضح دھمکی اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی جس نے سیاست میں کل اور آج ہلچل مچائی اور بہت سے تبصروں کی زد میں یہ اس خط آیا اب دیکھتے ہیں ہم اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ عارف الوی نے اس خط میں کیا لکھا تھا تو بیسیکلی تو یہ خط جو تھا جو وزیر اعظم شریف کو لکھا گیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کیے کہا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی خود شباز شریف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدا کریں یہ اصل میں دراصل ان کے پیٹ میں یہ مروڑ ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ پولیس اور انتظامیہ کے رویوں پر شکوا تھا تو لکھ دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے علوی صاحب نے اس بات کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں واقعی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری تعاون کرنے سے معذوری ظاہر کرتی ہے اور عرف عروی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان میں تیس اپریل کو پن عام انتخابات کے انعقاد کا کے اعلان پر عمل نہیں کیا سپریم کورٹ کے حکم کی کیلم خلق خلاف خلاف ورزی کی اور حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ای سی پی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے 18 اپریل کی تاریخ کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے آرٹیکل 46 سکس اور رولز آف بزنس کے تحت صدر کے ساتھ کوئی بامینی مشاورت نہیں کی گئی صدر مملکت نے کہا کہ سیاست دانوں کارکنوں صحافیوں اور میڈیا کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں سیاسی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں شہریوں کو بغیر وارنٹ اور قانونی جواز کے اغوا کیا جاتا ہے تو حقیقت میں صدر پاکستان کا یہ مراسلہ وزیراعظم کو کو ایک وارننگ تھی جس سے ان کے ذرانہ رویوں کی چگڑی کھاتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے اور اس پر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بہت لے دے ہو رہی ہے جوابہ غزل پھر رانا ثناء اللہ جو وزیر وقت وزیر داخلہ ہے انہوں نے بھی پھر صدر پاکستان کو, علوی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ صدر آئین میں رہیں اور عمران سے دہشت گردی کا جواب جواب لینا انہوں نے کہا کہ صدر مملکت اپنی اوقات میں رہیں اپنے آئینی دائرے میں رہیں اور عمران خان کے کٹ پتلی بن کر نہ رہے اور توشا خانہ فورن فنڈنگ کیس کا جواب عدالت میں دلوانے کے لیے عمران خان کو خاتم لکھے اور انسانی حقوق اس وقت کہاں تھے انہوں نے سوال کیا جب پولیس پر پیٹرول بمپوں سے حملہ کیا جا رہا تھا ان پر گولیاں داگی جا رہی تھی گولی چلائی جا رہی تھی صدر عارف الوی کے بیان پر رد عمل میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عارف الوی عمران خان سے دہشت گردی کا جواب لے کل میں پڑھتے ہوئے سیاسی مخالفین پر پندرہ کلو ہیرون ڈالی جاتی تھی اس دور میں جب عمران خان وزیراعظم اعظم تھا بیسیکلی وہ, وہ یہ بات جو کر رہے ہیں وہ اپنے حوالے سے کر رہے ہیں جب کل میں پڑھتے ہوئے اور اللہ کو جان دینے کے حوالے سے پارلیمنٹ پہ ہر میڈیا میں ہر فارم پر وہ شخص اب نام بھی میں اس کا کیا لوں وہ بات کیا کر دعویٰ کیا کرتا تھا یہ پندرہ کلو ہیرون انہوں نے اس کی گاڑی سے رنا سنا اللہ کی گاڑی سے برامد کی تو عارف الوی کو پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ عارف الوی عمران خان سے دہشت گردی کا جواب لے اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کہاں تھے جب اپوزیشن لیڈر کو سزائے موت کی چکی میں انسانی حقوق کے مطابق کیا انہوں نے ڈالا تھا سیاسی مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں انسانی حقوق کے مطابق کیا ڈالا گیا تھا صحافیوں کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑی گئی تھی تو کیا وہ انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی تھی اور تو اس وقت بھی انسانی حقوق کہاں تھے تو آ, پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو خط لکھیں کہ وہ ایک سو نبے ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کرے اور توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس کا عدالت میں جواب بھی دے اچھا اب ایسا محسوس ہو رہا کہ دونوں طرف سے کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے صدر پاکستان کا عہدہ جو پاکستان کا ایک آئنی سربراہ ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا کوئی یقینی الوی صاحب اپنے اس عہدے اور اس اٹھائے گئے حلف کا پاس ان کو رکھنا چاہیے تھا انہیں فریق بننے کی بجائے اپنے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے عمران خان کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ وہ آئین کے آرٹیکل فائیو کے تحت ریاست کے قانون کے سامنے اب وہ سرنڈر ہو جائے اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کرے لیکن الوی صاحب کو تو یہ شاید ضرورت بھی نہ ہو کیونکہ وہ عمران خان کو مشورہ دے سکے سب جانتے ہیں نا کہ میں کہ وہ بطور صدر جب بھی عمران خان کے پاس جاتے تھے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی گگی بن جاتی تھی ان کی تمام کو واقعہ تو یاد ہوگا نا جب ایک سیمینار میں انہیں اس وقت کے وزیراعظم عمران خان سے ڈانٹ پڑی اور انہیں حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر گفتگو کرے تو نفسیاتی طور پر دبا ہوا اندر سے کچلا ہوا یہ شخص کس طرح عمران خان سے نظریں ملا کر دو ٹوک بات کر سکتا ہے یہ بےچارا نہ تو کبھی سیاست دان تھا نہ ہی اس کے اندر وہ سرائی دن پیدا ہو سکی. اچھا مجھے یاد ہے ایک بار تنظیمی دور پر آ, پنجاب پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر ہوتے تھے حسل رشید مروم وہ آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں بھی تھا تو راستے میں کسی کو بات پہ گفتگو کرتے ہوئے آرف الوی کا تمسر اڑایا اور کہا الوی صاحب کبھی عمران خان کو واٹس اپ کے تصاویر اور اپنی کارکردگی کی رپورٹس بھیجنے کی وجہ ساتھ اب کوئی عملی کام بھی کر لیا کرے اس پر بڑا ٹھٹا مذاق ہوا اور بڑا ٹہکا بند ہوا اس موضوع پر گفتگو کا اختتام ہم کرنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تاریخ انصاف کے محبت میں عارف علوی نے وزیراعظم شباز شریف سے کلوی دوستی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور کم و بیش وہ تمام الزامات جو ان کی ممدوز جماعت حالیہ مہینوں میں لگاتی آئی ہے انہیں یخ جا کر کے تحریرن ملک کے انتظامی سربراہ کو ارسال کر دیا ہے اور یہی وہ عارف علمی ہے جنہیں گیارہ ماہ قبل ملک کی اعلی ترین عدالت کی جانب سے توہین قائم کا مرتکب قرار دیا گیا تھا اور وہ اس قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے مرتکب ہوئے تھے جس پہ قائد ایوان وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک رائے شماری کے لیے تیار تھی وہ سربراہ مملکت بننے کی بجائے حکمران تحریک انصاف کا دم چھڑا بنے رہنے پر تیار ہوئے آج وہ جس کے سب کے سوالات موجودہ حکومت سے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت اور برمحل, سخت برمحل سوالات کا جواب خود انہیں دینا ہوگا گزشتہ حکومت نے کوئی بھی ایک موقع یا مرحلہ ہاتھ سے نہ جانے دیا جب اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آئن کو پامال نہ کیا ہو صدر کا دفتر چپ سادے جیسے اسے کوئی سام سوں گیا ہو چپ سادے وہ بیٹھا رہا پنجاب میں جب گورنر کے متنازع کردار پر اس کا ساتھ دینے کے لیے صدر نے مجرمانہ ساتھ دیا اسی صدر نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی غلط سے اپنی عینی ذمہ داری کی ادائیگی سے پہلو ہی کرتے ہوئے ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تقریباً جو دو ماہ پہلے قبل طے پایا جاتا اگر صدر ضمنی بجٹ کو آرڈیننس کی شکل میں منظوری کے لیے آمادگی کا اظہار کر لیتے گزشتہ سال 26 نومبر کو تبدیلی سے پہلے اہم ترین حساس فائل وہ لاہور لے کے چلے گئے اور اپنے مربی اپنے آقا عمران خان کو یہ حساس فائل دے دی اور تاکہ وہ اس فائل کا تماشا بنا سکے کتنی جماعت نے باوجہ اس معاملے کو متنازع نہیں بنایا ورنہ صدر علوی کی یہ حرکت بھی اس کو خلاف ام پیٹ لائی جا سکتی تھی وہ قابل مقزہ تھی اب حکومت کی اس میں میں نلائکی سمجھوں مصنحت سمجھوں یا کیا سمجھوں انہوں نے بہت ڈھیل دے رکھی ہے اور ورنہ علوی صاحب جس سوچ کے اور جس نرس کے آدمی ہے اصاب کے آدمی ہے وہ سب جانتے ہیں بہرحال اور دوسری طرف آپ آئیے کل وہ بات بھی بڑی گفتگو ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے طالبان کے بارے میں گفتگو کی عمران خان جو بظاہر روشن خیال طبقے کی نمائندگی کا دعوے دار ہے اور دوہا معیار اس وقت اس وقت سامنے کل آیا جب تاریخ انصاف کے چیئرمین عمران خان کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں ایک سوال تھا اخبار طالبان کے حوالے سے جو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم اور تمام ترسیحت مندانہ سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر رہی ہیں تو اس سے کیا عمران خان نے دو ٹوک جواب دینے سے گریز کیا عمران خان کا کہنا تھا افغان کردار کو وہ مغربی ممالک سے زیادہ جانتے ہیں طالبان کا پیسہ منجمد کر کے اس وقت مغرب سے نے انہیں تنہا کر دیا یعنی سوال تو کچھ پوچھا گیا تھا اور جواب کچھ دیا جا رہا ہے ایسا سوال چلنا اور جواب گندم اور یہ اسی طرح کا دعویٰ عمران خان کا ہے جس طرح وہ ہر تقریر میں ہر جلسے میں وہ یہ کہتے ہیں وہ دنیا کی ہر چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہے برطانوی صحافی کے اس سوال پر کہ وہ طالبان سے کہیں گے کیا کہ وہ بچوں کو سکول جانے دیں تو اس پر انہیں جواب دیا کہ اخوان یہ پسند نہیں کرتے کہ انہیں کیا کرنا کوئی ان کو تاکید کرے کہ وہ کیا کرنا چاہیے یہ حالانکہ یہ بات عمران خان جیسے شخص کو یہ تو علم ہونا چاہیے تھا نا بہت زیادہ نہ سہی لیکن اتنا تو اس کے علم میں ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ اخوان عوام کا ہے پاکستان عوام کا نہیں وہ مشورہ تو دے سکتے تھے تاکید تو کر سکتے تھے ان کو طالبان خان کہا جاتا ہے طالبان کے دل میں ان کے لیے للم گوشہ موجود ہے وہ تو کہہ سکتے تھے نا اس کو تاکید کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے پابندی اخوان قوم پر لگائی تھی نہ کہ پاکستانی قوم پر عمران خان نے طالبان کی مذمت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس اہم ٹرین ایشو پر جب دنیا بھر سے اخوان طالبان پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں سے یہ امتیازی سلوک کیوں برتا اور انہیں تعلیم حاصل کرنے میں کیا چیز مانے ہے تو عمران خان کا جواب حقیقت میں انہیں تا... حمایتی تصور ہم کر سکتے ہیں کہ انہوں... اب حالت تو یہ ہے پی ٹی آئی کے میں صرف وابستہ یوتھی یو... یو ہو یا یو ہوں تو ان کا جو منافقانہ جواب بھی اہم کانانداز میں اب یہ تعویلات پیش کر رہے ہیں اب رابخہ کس بات کا اب دیکھیں یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے یہ جو موڈرن روز سب کو طالبان کے گورنمنٹ سے ایشو ہے تو طالبان گورنمنٹ کی انیشیٹیفز دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کیا کیا ہے افغانستان کے اندر اب یہ جو ویمن رائٹس نہیں ملتے طالبان گورنمنٹ دیتی نہیں ہے اور انہیں پورا ایک مال ویمنس کے لیے بنا دی ہے وہاں پر سیلس کے لیے بھی خواتین ہوں گی اور صرف خواتین وہاں پر جا سکتی ہیں اپنی خریداری کے لیے پورا ایک مال ہائیوریز بلڈنگ انہوں نے بنا دی ہے دوسرا سب سے بہترین انیشیٹو جو طالبان گورنمنٹ نے دیا ہے وہ جو حیبت اللہ خون زیادہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جو بھی طالبان اس گورنمنٹ کے اندر اسٹیک ہولڈرز میں ہے جن کے پاس منسٹریز ہیں ان کے تا چاچے مامے بتیجے بھتیجیاں ان کے کوئی بھی فیملی ممبر اس کو سرکاری نوکری عہدہ ملنا ہی نہیں ہے یہ انہوں نے کلیئر بتا دیا اور ہمارے یہاں پہ اچھا اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کے فالوور کا اوپر والا چیمبر خالی ہے یا وہ خالی ہے یا پرلے درجے کے منافق لوگ ہیں ایک بات تو ضرور ہے یا جان تو آپ لوگوں نے اللہ کو دینی ہے اور عمران خاں کو جان نہیں دینی اپنے ایمان میں اس رمضان کے معینے میں تو کچھ سچ بولنے ہو یار بہرحال اب آپ سے اجازت اور بہت سی باتیں جو میں کرنے کو دل کرتا ہے آپ سے باتیں تو انشاءاللہ شاء رہیے گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ شاء آپ سے اجازت واسلام.